Morjes! Minä olen saanut päähäni sellaisen ajatuksen, että pitäisi kirjoittaa kokonainen kirja ja eh, tässä hieman empailin, että äh, uskallako vielä tällaista kertoa, koska tämä ajatus osin alla aika tuore ja se koko projekti on hyvin, hyvinkin vielä alkuvaiheissaan, että on sellaisen ää, vajaa 10 sivua Wordiin saanut tekstiä fontilla 12 rivin välillä yksi. Että ei siinä nyt vielä, ei siinä nyt vielä ihan kirjaaineksia ole, mutta tota, alku on kuitenkin olemassa ja tota, tää, tota ajatus oikeastaan lähti siitä, että kun on tätä ää, nuoren miehen jupiinaa blogia pitänyt yllä ää, tänä huhtikuussa muutaman kuukauden päästä, niin tulee kymmenen vuotta täyteen ja tota, sitä on säännöllisen, epäsäännöllisesti päivitellyt kuitenkin kohta vuosikymmenen verran, niin tulipa tuossa mieleeni, että näitä tekstejä yhdistelemällä niin saisin jo aika paljon sisältöä, että siitä kaikki pötköön laittaisi, niin kyllä sitä kirjan verran melkeinpä tulisi sisältöä. Ja sitten toisaalta myöskin niin uh, Ihan aika nuoresta pitäen, niin olen tykännyt kirjoittamisesta ihan peruskoulusta lähtien, niin saanut niin opettajilta ihan hyvää palautetta, että on niin uh, lahjakas kirjoittaja. Ja kuitenkin on tätä taitoa näiden kaikkien vuosien läpi koittanut ylläpitää, ja tietysti yli, yliopistossa sinällään niin se ä, tuota, kirjoittaminen oli ä, minulle verrattain helppoa. Kun sitten jutteli muiden opiskelijatoverien kanssa, niin sitten siinä jotenkin huomasi, että se itselle tulee ä, suhteellisen luonnostaan. Että ei, ei ole sellaista samanlaista tuskaa, niin kuin monella saattaa olla tyhjän paperin kammaa ja vastaavaa. Että on vaikea päästä siihen alkuun ylipäätään. Että ainoastaan sitten se, mikä, mikä vaatii paljon opettelua, on se, että kun on tottunut, Kirjoittamaan tällaisia ää, blogeja, jotka on kutakuinkin yhden wordin A-nelausen pituisia 300 sanaa, ehkä 500 sanaa pisimmillään, niin tota, ää, sehän nyt vaatii tietysti hieman erilaista mielellään, se, että kun kirjoittaa sitten. Esimerkiksi kokonaisia lukuja kirjaan, eli silloin puhutaan vähintäänkin plus kymmenen sivua, ennemminkin lähempänä 20 sivua siinä Wordin pohjassa rivin välillä yksi, niin tota, se, että ähm, no kirjoitus... Tyyli on muutenkin sellaista hyvin äh, tiivistä, eli tota, äh, koitan niin kun aina pysyä asiassa aika lailla tarkasti ja tiukasti, mutta sitten tällaisessa kirjaprojektissa niin se ei sinällään ole haitaksi, että vaikka vähän sellaiselle sivupoluillekin eksys. ja vielä niinku enemmän taustoittaisi niitä ajatuksiaan. Ja ehkä sitten mikä tässä niinku on rohkaisevinta, niin on just sieltä yliopistoajoilta graduun tekeminen. Niin sehän se nyt on niinku lähinnä sellaista, mikä voisi vastata niin kirjan tekemistä, eli sellainen Pitempi aikainen projekti, joka vaatii paljon suunnittelua ja tuota, paljon myöskin sitä itse tekstin tuottamista, niin se, sehän meni omalla kohdalla aivan erinomaisesti, että sain siitä niin, joka käsitteli yhteisvaluutta euroa niin tota neljä kautta viisi, ja se tota, vielä lähetettiin sosiaalipoliittiselle yhdistyksellekin se gradu ehdokkaaksi. Ää, pa palkinnon saaja ehdokkaaksi ei sitä sitten valittu, mutta kuitenkin niin sinne ei kovin montaa niitä ehdokkaitakaan ollut, niin tota, Siinä mielessä erittäin hyvin onnistui se kraduun tekeminen. Ja olihan siinä niitä hankalia hetkiä totta kai, mutta sitten kun jälkikäteen katsoo, niin kyllä se aika kivuttomasti kuitenkin meni. Että melko lyhyessä ajassa sen sai kasaan ja... Ei se niin kun tekstin tuottaminen sinällään ollut mitenkään ylitse pääsemättömän vaikeata, että enemmän siinä niin päävaivaa aiheutti nämä tieteellisen kirjoittamisen muotoseikat, joista sitten taas täl tällaisessa kirjan kirjoittamisessa niin ei tarvii samalla tavalla olla huolissaan, koska se ilmaisu on vapaampaa ja se ei mene kenellekään professorille oikoluettavaksi. Että siinä mielessä niin voi vähän vapaammin sitä ajatuksen virtaansa laittaa paperille ja tottakai sitten, kun lähteet kai pitää merkata, mutta ei kuitenkaan samanlaisella pieteetillä, mitä tieteellisessä tekstissä. Että silleen vähän rennommalla otteella voi tehdä. Ja, tota, ää, sitten myöskin elämäntilanne on tällä hetkellä sellainen, että se mahdollistaa tämmösen, että on tosissaan, käyn toki täysaikaisesti töissä ja silloin kun on pitkiä vuoroja ja pitkiä työputkia, niin ne todellakin on pitkiä. Että on niinku 14 tuntista päivää ja 12 tuntista ja saattaa olla kuusi päivää putkeen töitä, mutta sitten vastapainoksi niin onhan niitä vapaapäiviäkin sitten, jolloin voi... Keskittyä siihen kirjoittamiseen ja kun elämäntilanne on nyt sillä tapaa aika tasainen, että ei ole mitään pieniä lapsiakaa jaloissa pyörimässä tai tälleen, niin voi sitten vapaapäivinä ihan, ihan hyvin sitten keskittyä siihen kirjoittamiseen, että ei, ei ole niin hektistä tämä elämä kuitenkaan. Että tietysti se ongelmaa ehkä tuottaa just se, että pitkien työputkien aikana niin eipä siinä kerkiä tai jaksa tai pysty edes niin kuin ajattelemaan tuota, että sitten voi olla vähän vaikea saada taas juonen päästä kiinni. Mutta uskoisin, että se ihan mahdollista on. Ja ehkä loppuun sitten... Uh, vielä vähän tätä ideaani valotan. Eli nimenä on sellainen kuin moderni moraalisaarna, eli tällaisen niin tietokirjan kautta self-help-oppaan joku symbioosi olisi tarkoitus luoda ja niin keskittyä Ää, tällaisiin erilaisiin nykymaailman ilmiöihin ja ongelmiin ja että mitenkä hyvillä ja vahvoilla moraaliarvoilla varustettuna ihminen on sitten valmiimpi ää, kohtaamaan ja ratkomaan näitä ongelmia, joita nyt sitten on esimerkiksi parisuhde ja ää, Sosiaalinen media ja ehkäpä, ehkäpä en nyt sitten ihan kaikkea tässä spoilaa, mutta joka tapauksessa se ajatus on, ajatus on siinä, että ää, esittelen tällaisia nykymaailman ongelmatilanteita ja sitten miten sitten ää, kun on vahvat moraaliarvot ja tehnyt tällaista syvällistä itse-tutkiskelua, niin mitenkä se auttaa sitten selviytymään näistä. Mutta kuten sanoin, niin hyvin alkutekijöissä on ja tosiaan vähän jännitti ottaa tämä puheeksi, että koska nyt tämä julkisesti tulee jakoon, niin on sitten hieman noloa, jos tämä ei koskaan etenekään tämän pitemmälle niin samalla tulee itselle laitettua vähän painettakin, että kun julkisesti tällaisia lupailee, että sitten joku päivä, joku lopputuloskin siihen saataisiin. Mutta ehkäpä sitten kun ollaan vähän pitemmällä, niin palailen tähän aiheeseen ja päivittelen kuulumisia tämän osalta. Mutta ei nyt tällä kertaa... Tämä enempää, niin kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!